عصريا وجديد من تصوير محمد الخلفوي نتمنى لكم مشاهدة ممتعة يطلبن خوي فلوس يطلبن ابوي فلوس تعاني بيه وكل صلاه فيريد فايز عليك يا سعدوبي لساعد اسمعني أنا اللي يطيح من عيني تكروه لو انك شوف ما وشيله اللي يحبك صعب عوام نهر لك انا ما Ye the one I'm سر عن قرد ماعروفي يا مد شال النت شروفي عرفتك اجي ما توفي عشقك عيشك مجنون والقلب امو عيون وعند العجن يحجون لنفسه وتعرف شلون صار الظله مو ثوبه وربك اقدر بنياك اسمعني يا المغلي اسمع يلي ما تسمع شنو تو ما اقدر انساك بعدك ما تتوجع محبتك حيل مكشوفه كل من يعرف يا مريم ومن السحر ملية من جرحية نزلية أبد وياي طوافيت ثقحان بالظهر ضرط اخذ راحتك سهران حلد راحه مسلوبة وربك أقدر بليات اسمعي اللي ما تسمع شلت وما ما أقدر خاخا خاخا للتصوير والمونتاج، محمد الخليفاوي. <متصفيق> يا الكاظم، عورته الخاك يا ابو الجوادين، تضحى بين الناس الحبه اثنين <متصفيق> أنا والم من أنا والم دل زيان سعد الغالي لعيون الساري شي خسران بالحم طلع شي فاس وشي ناهم بيته يا محبيبه شي فاس الساري اريد اشرب باج و لو بطلان ولا شيفات عفاس وخل ما للعرض مو بيه احل بيه احل خلا نوكي احل بيه احل خلا نوكي من بطن اممي للشغر هلايا الفقر، هلايا الفجر اشعب وشعبين هلايا الفقر هلايا الفقر اشعب و أعيش عيشه تجبر اشرب من بطن امي للشب عيشه من امي تم لأحياء جميع المناسبات أعراس وحنات استقبال حفلات التخرج أعياد الميلاد وحفلات عامة وتوفير جميع أنواع الدي جي والإضاءة وبأسعار مناسبة جداً